جزئية دي وخلي بالنا ان الجزئيه دي بتنقسم لجزئين حاجه كده وحاجه كده ده بالنسبه لو انا خدت سناب وعايز مثلا هرجع بقى تاني للنقص مثلا اهو وفي حضرتك جبت منين اللي جاب القفص الصدري طلع برده من اللي جوه يعني نص هنا تقريبا اه عايزين نماجه ريبس صح كده فوق الفايده فوق شويه لا دوس على طول دوس على طول كده اهو بس هو البطء بس سن ده طبعا راجع للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها فانا برده مثلا ايه انا خلصت الجزء بتاع الليفت اللفت هارد بام وعايز اتكلم ان انا مثلا في العمليه هيكون الجزء ده مفتوح فاروح راجع تاني للاندرويد وهعمل صفحه جديده طبعا من هنا او من هنا ممكن ادوس من هنا صفحه جديده خالص ايه. تمام واجيب السكرين شوت تاني از اتول